Повідомляється, що одну крилату ракету і одного шахеда збили сили протиповітряної оборони. Яка ситуація нині у Хмельницькому? Так і чи є влучання, і куди, якщо можна сказати, так. ну власне з ночі розпочався черговий терористичний напад на Хмельницьку область? В нас вночі було влучання в об'єкт критичної інфраструктури в межах області, в межах Шепетівського району. Шахедом було власне влучання, ну а вже вранці, коли от розпочалася велика повітряна тривога, знову значна частина ракет, шахедів прилетіла до нас. Дійсно, підтверджують ту інформацію, яку озвучили в межах Хмельницької області сили протиповітряної оборони збили одну крилату ракету, збили одного шахіда. Ну, але, на жаль, так само є і влучання. Одна з ракет прилетіла в один з об'єктів критичної інфраструктури нашої Хмельницької територіальної громади. Це вже п'ятий, здається, терористичний обстріл об'єктів критичної інфраструктури за останні місяці. Об'єкт суттєво пошкоджений, постраждалих, дякувати Богу, немає. Є пошкоджені житлові будинки, кілька десяток вікон пошкоджених, є пошкоджені дахи. Частина міста десь приблизно 50% зараз без електроенергії ну, але завдячуючи тому, що ми активно готувалися, ми з теплом, наші всі котельні працюють, частина працює на централізованому електропостачанні, частина на генераторах і когенераційних установках. Ну і понад 90% споживачів з водою і з робочою каналізацією теж і на автономному режимі, і через централізовану подачу електроенергії. Не працює частина світлофорів, не працює електротранспорт, е Дуже оперативно і швидко державна служба з надзвичайних ситуацій ліквідувала пожежу. Я думаю, що дай Бог ми швидко зможемо все відновити. Зважаючи на теж трохи морозну температуру, будемо з водою, з теплом точно. І на 100% з електрикою, в принципі, можливі перебої, суттєві перебої, до цього треба готуватися, тому що влучання не тільки в нас, влучання, я вже сказав, і в Шепотівському районі, це наша область. Ну і, як ми знаємо, є влучання і по інших областях, теж в критичну інфраструктуру, і це буде мати, на жаль, негативні наслідки. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, а зв'язок, і не тільки мобільний, а й інтернет у тому числі, він напряму залежить у Хмельницькому так само від електроенергії? Чи тут робота проведена по тому, щоб в незалежності від того, відсутнє тимчасове світло чи присутнє, бодай мінімально, бодай от цей мобільний зв'язок без інтернету, він був, або ж можливо і з інтернетом, там, за рахунок тих самих генераторів, за рахунок акумуляторів додаткових? Власне, власне, з жовтня оператори мобільного зв'язку, які паралельно операторами інтернет-зв'язку, а також провайдер інтернет-зв'язку, побачив, що перші терористичні атаки в жовтні над тим працювали. І ситуація в нас суттєво краща, ніж була там під час перших терористичних атак, незважаючи на влучання в нас працюючий інтернет працюючий мобільний зв'язок так він з перебоями так він десь місцями гіршої якості так є місця на території громади де він відсутній взагалі ну але тим не менше ми зі зв'язком і з інтернетом і ситуація набагато краща ніж то було наприклад в жовтній листопаді тому що ми побачили в жовтній листопаді де є прогалини ну їх фактично всі відпрацювали і якщо раніше після влучань ми залишались повністю без води зараз ми понад 90% споживачів водою забезпечено. Якщо раніше в нас зупинялися котельні майже всі, то зараз ми фактично тепло подаємо повністю абсолютно всім споживачам, е скажімо, забезпечуючи повністю. Ну, до цих терористичних атак, а це ніщо інше ніж відкритий тероризм, що вночі в Хмельницькому було мінус 12%, і мінус 12 бити по критичній інфраструктурі, мета одна. Так? Тобто це заморозити цивільне населення. Дітей, лікарні, садочки, школи, стареньких людей і так далі. Це навіть терористам, напевно, не варто називати. Це якийсь новий термін придумувати в історичній історіографії для цієї нечисті, яка така дозволяє собі робити в мінус 12, мінус 14. Але ми вистоїмо, ми стаємо тільки сильніші, ми вистоїмо і цю нечість обов'язково переможемо. Я